Юрія Сиротяка військовослужбовця 5 окремого штурмового полку Збройних сил України пане Юрію бачимо вас і бажаємо здоров'я вітаю товариство з річниці російсько-української війни повномасштабної вже п'ята окрема штурмова бригада скажіть а от за рік що змінилося на Донбасі які ключові відмінності лютого минулого року і зараз ви бачите Минулого року ми починали, коли ворог вірив, що він візьме Київ за три дні і, і українське військове військове угрупування на Донбасі було загрожене оточенням і знищенням. Цього року ми бачимо, що російське угрупування на Донбасі методично знищується. І хоча ми тут і тримаємо оборонні бої, зокрема в районі Бахмута, але ми розуміємо, що це останні спроби російських окупантів атакувати. Змінилося багато що. Змінилися настрої є певні проблеми у нас зі зв'язком з е, донецьким регіоном де коли будуть... наші військові вимикаються навіть з засобами зв'язку звичайно що зв'язок може просідати тому що насичене насичене життя бойовими подіями пане Юрію готові вас далі слухати я перепрошую просто тут в уковицях і дебій артилерійський стрівацький ми розуміємо це це зв'язок. зв'язку тобто з, що минулого року влітку ми зрозуміли що ми розуміємо, так вперше що... виникає така ситуація коли починається шалений артилерійський обстріл завжди просідає зв'язок у військових з якими ми на зв'язку особливо в прямому ефірі але ми пробуємо відновити пане Юрію спроба номер три зникає Ну, головне, щоб е, наш спікер і його побратими були в безпеці в цей час, е, тому що ми розуміємо, що ворог взагалі не рахує артилерійських снарядів, хоча в українській розвідці повідомляли про те, що снарядний голод уже настає в лавах окупанта і відповідно вони змушені зменшувати кількість обстрілів. якщо раніше їхня кількість досягала 60 тисяч за добу випущених снарядів по позиціях наших бійців то зараз очікується навесні 15-20 тисяч це теж колосальні просто колосальна кількість але відчуваєте різницю так Намагаємося поговорити з паном Юрієм, тому що хочеться поговорити з ним і про гвардії наступу, тому що він безпосередньо представляє п'ятий окремий штурмовий пол збройних сил України. А гвардії наступу їх основний напрямок це буде саме штурм, і штурмовикам дістається немало на цій війні, але від них залежить безпосередньо захищення територій і тому... рівень підготовки. Рівень підготовки безпосередньо. Так. ми повідомили про те, що гвардії наступу будуть в першу чергу відправлені на війну. Ті, хто вже є професіоналами, хто має досвідчити року, а потім лише після кількомісячного навчання будуть відправлені новомобілізовані після навчання і після злагодження, як завжди, відбувається у війську, пане Юрію, пробуємо говорити. Ще раз перепрошую, кажу, сьогодні дуже інтенсивні бої тривають наші ділянці фронту. Можливо, тому і Старлінг не хоче працювати. Так, ми просто вас не перебуваємо. Дайте відповідь на наше питання, ми будемо мовчати. От, кажу, очевидно, ми маємо зараз, ми розуміємо, що по-іншому розвивається війна на Донбасі. Тут не тільки останні дні лютого, а на моє тверде переконання, це останні справи росіян тут наступати. Зрозуміло, що після того довгорічного річного російського лютого, який ми більше року переживаємо, наступає українська переможна весна. Наше головне завдання, як контингенту в Бахмуті, обесивити, обескровити. Так, на жаль. Е, є проблеми, але ну, мені імпонує, як Юрій Сиротюк перепрошував, через те, що через артилерійський обстріл зникає зв'язок. В цьому всі наші військові. Так.